ایڈمنسٹریٹو اپیلس ٹرائبونل یعنی اے اے ان فیصلوں پہ نظر ثانی کرتا ہے جو آسٹریلوی حکومتی وزراء اور اس کے محکمے اور دیگر ادارے کامن ویلتھ کمانین کے تحت کرتے ہیں ہم فیصلے پہ نظر ثانی نہیں کر سکتے ہیں ہم صرف انہی فیصلوں پہ نظر ثانی کر سکتے ہیں جن کے بارے میں قانون واضح طور پہ ہمیں نظر ثانی کا اختیار دیتا ہے عام طور پہ اے اے ٹی چائلڈ سپورٹ فیملی اسسٹنس اور سوشل سیکیورٹی ویزا معذوروں کی انشورنس کی قومی اسکیم یعنی این ڈی آئی ایس ٹیکسیشن سابقہ فوجیوں کے حقوق اور کامن ویلتھ قوانین کے تحت ملازمین کے نقصان کی صورت میں معاوضے کی ادائیگی کے معاملات میں کیے گئے فیصلوں پر نظر ثانی کرتا ہے ہم ابتدائی فیصلہ کرنے والے شخص یا محکمے سے آزادانہ حیثیت رکھتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نظر ثانی کی کارروائی کو قابل رسائی جائز منصفانہ کم خرچ غیر رسمی اور تیز رفتار بنائیں ہم کسی بھی پرانے فیصلے پر نظر ثانی کرتے وقت متعلقہ حقائق قانون اور پالیسی کا اثر نو جائزہ لیتے ہیں ہم ان نئے حقائق پر غور کر سکتے ہیں جو ابتدائی فیصلہ کرنے والے شخص یا محکمے کو فیصلہ کرتے وقت دستیاب نہیں تھے اس کے بعد ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے کہ ہم پرانے فیصلے کی توثیق کریں یعنی فیصلے کو برقرار رکھیں اس میں تبدیلی لے آئیں یا پھر ہم پرانے فیصلے کو منسوخ کر کے ایک نیا فیصلہ کریں یا پھر اسے واپس متعلقہ شخص یا محکمے کو ایک نیا فیصلہ کرنے کے لیے بھیج دیں آپ اپنی نظر ثانی کی درخواست آن لائن ہماری ویب سائٹ پر بذریعہ ای میل فیکس یا ڈاک سے یا کچھ کیسز میں بذریعہ فون بھی دے سکتے ہیں کچھ کیسز میں نظر ثانی کی درخواست کی فیس ہوتی ہے آپ کی درخواست موصول ہونے کے بعد ہم ابتدائی فیصلہ کرنے والے محکمے کو بتاتے ہیں کہ آپ نظر ثانی کروانا چاہتے ہیں پھر محکمہ تمام متعلقہ کاغذہ کی کاپی ہمیں بھیجتا ہے وہ آپ کو اور اگر کوئی دوسرا فرق ہو تو اسے بھی کاپیاں بھیجتے ہیں لیکن بیشتر مائیگریشن اور ریفیوجی کے کی کی کیسوں میں ایسا نہیں ہوتا تہم آپ اگر چاہیں تو ان کاغذات کی نقل کے حصول کے لیے ہمیں درخواست دے سکتے ہیں آپ کی نظر ثانی کی درخواست پر اگلے مراحل میں ہونے والی کارروائی کا انحصار آپ کے کی کیس کی نوعیت پر ہوگا کچھ کیسز میں مزید معلومات کے لیے ہم آپ کو لکھتے ہیں چنانچہ تاخیر سے بچنے کے لیے جہاں تک ممکن ہو شروع میں ہی وہ تمام معلومات جمع کروا دیں جو آپ اے, اے ای ٹی کو غور کے لیے دینا چاہتے ہیں بعض اوقات کیس کے بارے میں مزید بات چیت کے لیے ہم آپ اور دیگر فریقین کے ساتھ کانفرنس یا ڈیریکشن ہیئرنگ کا انتظام کرتے ہیں اور کچھ صورتوں میں ہم براہ راست کیس کی سماعت کی تاریخ مقرر کر دیتے ہیں سماعت کے دوران آپ کو آپ کی درخواست پر نظر ثانی کرنے والے متعلقہ اے اے کے ممبر کے سامنے پیش ہو کر اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کا موقع بھی ملے گا نظرسانی کی کارروائی مکمل ہونے کی مدت کا دار و کیس کی نوعیت پر ہوتا ہے آپ اس بارے میں ہم سے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں اے اے ٹی میں نظرسانی کی کاروائی کے دوران آپ کو وکیل یا کسی اور نمائندے کی ضرورت نہیں ہوتی تہم اگر آپ انہیں رکھنا چاہیں تو آپ کو اس کی اجازت ہے نظرسانی کے لیے دائر فیصلے کی نوعیت کے لحاظ سے وکیل مائگریشن ایجنٹ ٹیکس ایجن یا اگر آپ ساپ کا فوجی ہیں تو آپ کا فوجیوں کے کسی ایڈوکیٹ کی مدد بھی لے سکتے ہیں آپ نظر کی کارروائی کے دوران اپنی نمائندگی یا مدد کے لیے اپنے کسی رشتے دار دوست یا اگر آپ معذوری کا شکار ہیں تو کسی ڈس ایبیلیٹی ایڈوکیٹ کو کہہ سکتے ہیں تاہم سینٹر لنک اور چائلڈ سپورٹ کے اکثر کیسوں میں آپ کی نمائندگی کرنے کے لیے کسی بھی شخص کو اے اے ٹی سے اجازت لینی ہوتی ہے نظر کے لیے ملنے والی تمام معلومات کو ہم آسٹریلیا کی رازداری سے متعلق مروجہ اصولوں اور دوسرے قانونی تقاضوں کے مطابق مکمل رازداری میں رکھتے ہیں ہم اپنی معلومات حاصل کرنے کے ذرائع کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہم عام طور پر اپنے پاس موجود معلومات کے افراد اور اداروں کو فراہم کرتے ہیں اور نیز یہ کہ وہ کون سی معلومات ہیں جو عام لوگوں کے علم میں آ سکتی ہیں کچھ کیسز کی سماعت سب کے سامنے کھلے کمرے میں ہوتی ہے مگر سینٹرل لنک چائلڈ سپورٹ اور ریفیوجی کیسز میں سمات ہمیشہ رازداری سے ایک بند کمرے میں ہوتی ہے آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر ہماری رازداری کی پالیسی کو پڑھ سکتے ہیں جس میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ ہم کس طرح سے معلومات کو استعمال کرتے ہیں اس سلسلے کی دوسری ویڈیوز کو دیکھ کر ہماری ویب سائٹ پر جا کر یا ہمارے ایٹین نمبر پر ہمیں فون کر کے آپ اے اے ٹی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں